רבים מכם שמעו כבר על ה-DNA. המילה DNA היא ראשי טיבות של חומצה דאוקסי ריבונוקלייט. זה נכתב מראש כדי לחסוך זמן לכתוב שאין כל כך ארוך, ולחסוך לכם לראות איך מה-IT מילה ארוכה כזאת. אבל זו המולקולה, ויש לכם בטח מושג מה תפקידה. היא היחידה של התורשה. היא מקודדת את כל המידע שלנו, ובסרטון הזה נציג לכם את מולקולת ה-DNA. זה, זה ידע חשוב ביותר, וגם די ידוע. זה ידע על כל מה שעושה אותנו כפי שאנחנו. השיער השחור, העיניים הכחולות וכו. כל זה מקודד על ידי מולקולות ה-DNA שלנו. מטרת הסרטון הזה ילתת לכם מושג איך מולקולות ה-DNA יכולה ליצור קוד. הקוד של איך אנחנו ומי אנחנו. איך מידע יכול להיות אגור בסוג כזה של מולקולה, וכיצד המידע זה הופך למולקולות חלבון. איך אלו יוצרים את האנזימים שלנו והאיברים שלנו, את תאי המוח ואת כל מה שהופך אותנו לאנחנו. אז הנה, לפניכם מולקולה DNA בתוכנת גרפיקה ממוחשבת. אולי שמעתם על הגדיל הכפול של ה-DNA. הגדיל הכפול, נרשום את זה, Double Helix, גדיל כפול של DNA, הוא המבנה של המולקולה של ה-DNA. כפי שאנחנו רואים ב-IOR, זה הוא מבנה של גדיל כפול, Double Helix. אתם יכולים לראות את שני גדילי ה-DNA, זה בזה. רואים אחד מהם, וכאן הם שזורים באופן כזה אחד בשני. תוכלו לראות גם כי הגדילים מחוברים, ישנם גשרים בין שני הגדילים, והם מסובבים זה בזה. אפשר להבין את הרעיון של המבנה הזה, הגדיל הכפול מתאר את המבנה, והצורה של מולקולת ה-DNA בתא. למבנה הזה יש השלכות מעניינות להסבר כיצד מתרחש התהליך של התורשה, ואיך התפתחה הברירה הטבעית של תכונות ווריאציות גנטיות. כדאי מאוד לקרוא את המאמר של ווטסונג וקריק שבו דנים בתגלית שלהם, המסבירה את מבנה הגדיל הכפול. הדבר הטוב ביותר במאמר הזה, מלבד היותו אחת מהתגליות המצטיינות בהיסטוריה האנושית, הוא אורכו, עמוד וחצי בלבד. כאשר יש משהו טוב להגיד, אפשר להגיד את זה בקיצור, הרבה מאוד פעמים. לא צריך בפטפטת המיותרת. אז עכשיו בואו נחשוב את איך המולקולה הזאת יכולה לייצר חלבונים, ואת כל שאר החומרים שיוצרים את גופה אדם. לפניכם גרסה מוגדלת של מולקולת ה-DNA, זו הגדלה של הגדיל הכפול שראינו קודם. לפניכם כל אחד מהגדילים, אם תפתחו את הפיתול הזה בגדיל הסגול, כרגע הוא במצב השזור והמפוטל שלו, אם תפתחו את הפיתול הזה, אז הצד השני יהיה הגדיל הירוק. נכון? מה שממול, צד אחד יהיה הצד הסגול, שראינו מקודם, אם אתם תפתלו את זה שוב, תקבלו בחזרה את האיור הקודם שראינו כאן, והגשרים האלה שרואים כאן בציור, הם מחברים בין הגדילים של הסלילה כפול, הם ממש כאן, זה החיבורים, הם הגשרים. מה שמאפשר לקודל את המידע, היחידות האלה יוצרות את הגשרים בין הגדילים. הן בנויות מארבע שונות, המשמשות כאבני הבניין של ה-DNA. בסיסים של חומצות גרעין או נוקלואוטידים. אז יש לנו אדנין, כמו שכתוב כאן ביור הזה. כל המידע אגב לקוח מאתר של וויקיפדיה. אפשר וכדאי לקרוא שם מידע נוסף. אדנין נמצא כאן למעלה. זהו מבנה המולקולרי של האדנין. הוא מחובר לסוכר, נקרא ריבוז. זהו בעצם דיאוקסיריבוז, אבל לא ניכנס להסבר על דיאוקסיריבוז, וכאן אתם רואים את מבנה הקבוצה הפוספטית, השלד של מבנה ה-DNA או הסוכר, והקבוצות הפוספטיות. אני לא נכנס לפרטים המבנים של המולקולות, מכיוון שהם אינם חשובים להבנה של הרעיון, איך הקוד הזה יוצר מה שאנחנו. לאורך השלד הזה, שהוא זהה בשני הצדדים, נדבר על זה פעם אחרת, שני הגדילים בנועים בכיוונים מנוגדים זה לזה, שנקראים כיוונים אנטי-מקבילים. אבל שוב, לא נכנס כאן לפרטים. החשוב ביותר עם הבסיסים. אז יש עדנין, A, שהוא בין זוג עם T, תימין. A הולך עם T, עדנין עם תימין. אתם רואים את זה כאן למעלה, כאשר יש מולכות עדנין, בסיס של עדנין, היא לבסיס הנקרא תימין. זהו הזיווג בין הבסיסים. אדנין וטינין הם זוג הבסיסים שמתחברים זה לזה. תמיד, אם יש טימין, הוא יתחבר לאדנין. כמו כן, יש לנו גואנין. ג' זה גואנין, שתמיד יתחבר לציטוזין. אתם צריכים לדעת את השמות האלה. מצפים מכם לדעת אותם, כדי שתוכלו להבין דיונים על DNA, או הבסיסים המרכיבים אותו. זה יד הבסיסי. שמות המולקולות והמבנה שלהם, זה לא מה שהכי חשוב כרגע. חשוב לדעת שיש... ארבע מולקולות שונות, ואלו המולקולות המקודדות את המידע. אפשר להסתכל על אחד מהגדילים של ה-DNA, פשוט לפי האותיות המסמלות אותם. אתם יכולים להסתכל עליו כאילו זה הגדיל. אה, יש פה אדנין A, ואחר כך ציטוזין C, ואז גואנין G, זה הגואנין, נצבע כאן אה, בסגול, ויש כאן גם... אה, לא... זהו טימין, נכון? טימין הוא בסגול, ואחריו בכחול יש גואנין, כך שהגדיל הזה מקודד ACTG, אדנין, ציטוזין, טימין וגואנין, ואם אנחנו רוצים לקודד את הגדיל השני, אפשר באופן מיידי, לא חייב אם לסתכל כאן, אפשר להסתכל בצד הזה, כי תמיד בזוג עם טימין, ציטוזין בזוג עם גואנין, ולכן בכיוון השני יהיה טימין בזוג עם אדנין, וגואנין בזוג ציטוזין. אלו גדילים משלימים ותואמים זה את זה. כך שאם חושבים על זה הם באמת מקודדים לאותו דבר. אם יש לכם את אחד מהם, יש את כל המידע לגבי האחר. עכשיו, בדי.אן.איי שלנו, בדי.אן.איי האנושי, תשאלו איך ייתכן שמאשרשרת הזאת של המולקולת הקטנטנות האלה, איך קוד כזה יוצר את הגוף האנושי כולו? זה די מדהים. כיצד קוד כזה הופך לאורגניזם מורכב? התשובה הפשוטה היא שהגנום האנושי כולל שלושה מיליארד זוגות בסיסים כאלו, זהו למעשה רק חצי מהחרומוזומים שיש לנו. נספר לכם, נספר לכם אולי בהמשך, בסרטון אחר, מדו זה חצי ממספר חרומוזומים. יש לנו בגוף זוג מכל חרומוזומים. אני אדבר על זה בפירוט בסרטון אחר. בכל אופן, המספר הזה, אולי נשמע מספר uh, קטן מדי, מה רק 3 מיליארד זוגות בסיסיים מתארים אדם שלם? אולי זה ישמע לכם ההפך הרבה מאוד, واو, 3 מיליארד זוגות בסיסיים ליצירת כל הגוף האנושי, מתייאר לעצמו שאנחנו כל כך מורכבים, כך שזה בהחלט תלוי בנקודת המבט אם זה מספר uh, קטן או גדול, אבל מיליארד, שלושת מיליארד הבסיסיים האלו הם למעשה הקידוד של כל המידע נחוץ ליצירת גוף האדם. נראה שלרוב הפרימטים יש זוגות בסיסים שאינם שונים בהרבה מאלו של האדם. זה מדהים שגם לתולעים וזבובים יש מספר רב אה, של זוגות בסיסים הדומים לאדם. בסרטון אחר אולי נציג את הנושא של, אה, אה, של ביולוגיה השוואתית. אבל כיצד זוגות הבסיסים גורמים ליצירה של החלבונים? אז אוקיי, אז בסך הכל אה, מידע גנטי. זה כמו 1 ו-0 בשפה של תכנות מחשבים, אבל למעשה אין כאן רק 1 ו-0, אלא יש 4 מולקולות שונות עם 4 ערכים שונים. הם יכולים לקבל את הערך A, T, C או G. אפשר לחשוב על זה כמו 0, 1, 2 ו-3, אבל לא נפרט את זה עכשיו. אז איך הצירופים האלה מקודדים למידע? ה-DNA כאשר הוא משועתק לתהליך שה-DNA עובר, קוראים, אה, קוראים שיעתוק. קוראים לזה שיעתוק. كان uh, ניתן לקבל uh, ניתן אנחנו ניתן להראק לסביר פשתני וגז, אבל uh, ננסה להסביר את התמצית הדברים. איך הם מקודדים חלבונים? מה שקרה כאשר הייתו מתחיל, הקדילים נפרדים זה מז זה, ואחד הקדילים, אני כחך אחד מהם, בואו נגיד שז נירא כחזה, זה צורת בצבע אחד, בואו נגיד שזה A זה בעצם קוד דמיוני. נגיד שזהו הגדילה אחרי שהוא נפרד מהשני. מה שקורה כאן זה שהוא משועתק. זה לא נעשה בכוחות עצמו, אלא קיימת קבוצת אנזימים וחלבונים שלמה, והרבה ראקציות כימיות שחייבות להתרחש, ואז ה-DNA משועתק לגדילה נקרא בשם RNA שליח. mRNA, כלומר, messenger RNA. זהו RNA מתואם עם ה-DNA. אז נתאר כאן את מולקולת ה-RNA. מולקולת rna דומה, ל molekula D N אלא שהסוכר של molekula ה rna N هو ריבוז וليו די옥סי ריבוז. קלומר בשמונה למה די옥סי? ונישאר R N A ישו חומצה ריבונוקלאית. הדומה מאוד למolekula ה D N -A. ה R -N מקודד מקודד בברות צורה. ארדיל לנו סעף אבל בין ה D ל יש יש בסיס אחר שנקרא אורציל. אורציל. كش بكل מקום شو يعني متصابين ليرات يمين يبنكم مو اورثيل منكم شو هي تي לדוגמה, يو لدجمه ام ذاو جديل الدي ان اي جزيئات الار ان اي شليخ تييه متوائمت يم الكود على جديل الدي ان اي باتمع الهف اذ ما ش نكبل الزوج من ادنين هي ואדנין, ואחריהם שוב הוא הוציל, וזה יהיה מולקולות ה-mRNA. כל זה מתרחש uh, בגרעין של התאים בגוף. תהיה סדרה שלמה של סרטונים על מבנה התאים, ולרובנו יודעים כי התאים שלנו, תאים של אורגניזם ולא כלומר רק של תאים בעלי גרעין, כמו ברוב היצורים המורכבים שאינם בעלי גרעין, שבו נמצאים כל החרומוזומים המכילים את ה-DNA. ובכן, ה-RNA שליח מתנתק מה-DNA, שהוא שעתק ממנו, ואז הוא עוזב את הגרעין לכיוון מבנה אחר בתא שנקרא אה, ריבוזומים. זו כמובן הפשטה מאוד גדולה של התהליך. אה, בריבוזום, ה-RNA שליח מתרוגם לחלבונים. עכשיו נדגים את זה. אה, נניח שזהו ה-RNA השליח, הוא מה DNA. אז אפשר למחוק את תמונת ה-DNA, uh, הנה, מחקנו את תמונת dna וזהו ה-RNA שליח, uh, נק... שהוא עתק מגדיל ה-DNA, יש עוד זוג של RNA שנקרא RNA מעביר, באנגלית זה tRNA או transfer RNA, והוא בעל תפקיד חשוב וכאן מגיע החלק הכי מעניין בסיפור, אתם ודאי יודעים כי כולנו מורכבים מחלבונים, החלבונים שהם הבניין שבונות את הגוף שלנו, הם מורכבים מיחידות של חומצות אמינו, את הל מרימים Corner ומד vanished בפרסומות לתוספי תזונה, של חומצות אמינו או דומין להם, מפרסמים את חומצות האמינו כתוספי תזונה, כי אלה היחידות שבונות את החלבונים בגוף, יש אנשים עם אלרגיה לחלבון ומחייבים חלב, ליחידות שלהם, כך שלמעשה אם על חלבון, זוהי בעצם השרשרת המור... ארוכה שמורכבת מחומצות אמינו, מחוברות אחת לשנייה. אנחנו אה, נלמד על המבנה של חלבונים בהמשך, אבל כאן ניתן לכם רק מושג כללי על המבנה שלהם. החלבונים כולם בנויים משרשרות ארוכות מאוד של חומצות אמינו, קיימות 20 חומצות אמינו אה, שונות, והן מרכיבות את המבנה של כל החלבונים הקיימים בגופנו. אז נרשום את זה כאן, 20 חומצות אמינו, חת א' בקיצור. מתבקשת השאלה, איך מארבעה בסיסים בלבד ייתכן כידול של 20 חומצות אמינו שונות? אבל אפשר לקבל רק אה, ארבעה דברים בדלי הקטן הזה שישנו כאן. אתם צריכים לחזור לחישוב של קומבינציות, לחזור לשיעור שמדבר על וקומבינציות ולהגיד, טוב, יש רק ארבעה אפשרויות להרכבים עם כל אחד מהבסיסים לו. יש רק ארבע בסיסים שונים שיש לי כאן, אדנין, גואנין, ציטוזין ותיאמין. תיאמין או, או הורציל, תלוי במולקולה אם זה T או U, תלוי אם זה מולקולה של DNA או RNA. אבל איך מקדילים את האפשרויות של הרכבים? ובכן, אם נכלול רק שני בסיסים, רק שניים, לפי דעתכם, כמה שילובים נוכל לקבל, ובכן, למעשה, ניתן לקבל... ארבע אפשרויות במצב כזה, אם יש ארבעה בסיסים, ניתן לקבל ארבע כפול ארבע אפשרויות שונות, אבל זה לא מספיק, זה בהחלט לא מספיק על מנת לקודל לעשרים חומצות אמינו, לא מספיק כדי לומר שזה מקודל לחומצת אמינו מספר חמש. אנחנו נדבר עוד על השמות האמיתיים של החומצות האמינו. אז מה לדעתכם עלינו לעשות? אולי שלישתם יש בשלושה נוקלואודיטים. אם ניקח שלושה נוקלואודיטים זה 4 כבול 4 כבול 4 שזה 64 היא תכנון 64 אפשרויות ואז תהיה אפשרות לקודד ל-64 חונצות המינוס שונות היא 64 אפשרויות, 64 למשל, הקוד UAC ממש כאן, אז אם יש לנו שלושה בסיסים, אפשר לקודד לחומצת אמינו אחת. זה אפילו יותר ממה שאנחנו צריכים, כי למעשה בצורה הזו, יש 64 אפשרויות שונות ויש רק 20 חומצות אמינו, לכן יש בגנום שילובים כפולים של קוד לחומצות אמינו מסוימת. למשל, ניתן לומר שאולי UAC מקודד, אה, זה לא הקוד האמיתי, סתם דוגמה, כן? לחומצה אמינית מספר 1, נגיד, ואם זה AAU, הוא יהיה מקודד לחומצה אמינו 2. אתם מבינים כבר את הרעיון הכתלי? אם יש לי GGG, אה, זה מקודד לחומצה אמינית מספר 10. טוב, אז מה קורה כאשר RNA שליח עוסבת גרעינתה? הוא ממשיך לריבוזום, ובריבוזום ממשיך להסתכל על האיור אה, בעוד שניות. בריבוזום נראה את אותה מולקולת ה שליח, במציאות היא, היא הרבה יותר ארוכה ממה שמודגם קאן. זה רק חלק קטן אה, מקטע של מולקולות ה-RNA שליח. אה, אז מולקולות ה-RNA שליח, מה הן בעצם עושות? אין מתפקדות כתבנית למולקולות ה-RNA מעביר, T-RNA. מולקולות ה-T-RNA, הן נקשרות, אה, מולקולות ה-RNA המעביר, הם כמו מסעיות להובלה של חומצת אמינו. נניח שיש לי מספר חומצות אמינו קאן, ויש עוד חומצה אминית קאנ כמו אה, כמו בירור זה, ועוד אחד קאנ, הם יתصدؤ לא תי נגיד שמה לכאן, התי א חומצה אמינית אה, שקשורה לתי א ר מחוברת אליה בלאת הקוד א. נגיד, ניצבת זה קה יותר. אה, יש לאות הקוד א, זה שכאן הוא בעל הקוד, בואו ניקח עוד אחד. נניח שניקח אה, GAC. GAC. אז מה עומד להתרחש? בתוך הריבוזום התהליך מאוד מורכב. למעשה מה שקורה הוא לא לגמרי אה, דמיוני. ה-T RNA רוצה להתחבר לחלק הזה של ה -mRNA. למה? כי אדנין מתחבר להרוציל, והרוציל מתחבר עם אדנין, וגואנין מתחבר ציטוזין. אז עכשיו נשים למלה קן. כאן, ממש ליד הדבר הזה. קצת קשה לסובב את זה כאן, אבל הוא יימשך ויצמד למולקולת ה-mRNA הזאת. וממש כאן יש מולקולה של tRNA, כאן זו מולקולה של mRNA, כן? אולי יש המולקולה כל כך חשובים, רק אצימו לתת לכם את התמונה הכללית איך לבונים נוצרים. אז כאן היא חומצה אמינית, בואו נקרא לה חומצה אמינית אחת, או חומצה אמינית חמש וחומצה אמינית עשרים. החבר הזה הוא התקשר כאן, הגואנין התקשר לציטוזין, הגואנין התקשר לציטוזין, Ee, בסרטון הלכימיה ראינו שאהיה להם כשרי מימן, הם יוצרים את זוגות הבסיסים, אדנין שוייף להתחבר עם מורציל והציטוזין אל הגואנין, שוב ושוב, וכאשר כל החבר'ה להתחברו כאן למעלה, בואו נראה את זה, כשהם התחברו, אפשר לראות זה כאן, אה, זוהי המולקולה של ה-mRNA, לא נצייר את הפרטים כאן ועכשיו, אה, המולקולה הקטנה של ה-tRNA עולה ליד זו, לכל אחת מהם יש את המטען שלה, נכון? לכן הראשונה תחזיק את המטען ממש כאן ליד חומצת האמינו זאת, והשנייה תחזיק את המטען שלה ליד חומצת האמינו הזו, וכן הלאה וכן הלאה. וכך אפשר להמשיך, והנה חומצה אמינית כאן, במציאות כמובן שאין להם את הצבעים האלה, היור כאן לשם המחשה. טוב, אז החומצות האמינו מתחברות זו לזו, כאשר הן קרובות מאות אחת לשנייה. זה לא קורה מעצמו, הריבוזו ממלא כאן תפקיד חשוב אנזימים הזה. אבל לאחר שהחברים האלה נקשרו איזה לזה, ה-TRNA מתנתק ומקבלים את השרשרת הזאת של חומצות אמינו. השרשרת הזו מתחילה עכשיו להתקפל ולהסתובב, כך שיש להם את כל ה... וזה באמת מדהים, כי מדענים בילו חיים שלמים בפי הנוח, התהליך איך החלבונים מתקפלים ומקבלים את רוב תכונות המבנה שלהם. זה לא רק שרשרות של חומצות האמינו, אלא מה שאפילו יותר חשוב, זה איך הן מתקפלות. כאשר הן מקופלות, הן יוצרות מבנה שהוא סופר מורכב לפי נוסח המבוסס על איזו חומצת אמינו נמשכת, על איזו חומצה אחרת במערך, בשלושה מימדים. Uh, הכל כאן מסובך בזה. Uh, כאן מובאים יורים של חומצות אמינו שנלקחו גם מוויקיפדיה. כדי להתייחס ל-DNA, הבאנו כאן תמונה של חלבון uh, האינסולין. שיעור חלבון שקובע את יכולתנו גלוקוז. אם כן, זהו אינסולין. הוא הורמון. לפעמים יש שומעים דיבורים על uh, מערכת החיסון, או דיבורים על המערכת האנדוקרינית והורמונים או על מערכת העיכול. אז זהו כאן ההמוגלובין, שהוא מעביר את החמצן uh, בדם. כל אלה הם חלבונים. וכל הקפלים הקטנטנים האלה הם חומצות אמינו. הן כמו נקודות זהירות של חומצות אמינו. כמה הן שרשרות רבות של חומצות אמינו שמתימות יחד, um, כמו, כמו בתשבץ. אחרות הן שרשרות בודדות של חומצות אמינו. האינסולין כולל 50 חטא א', כאשר השרשרת נוצרה, היא מתקפלת ומסתובבת, ויוצרת כעין כדור קטן שנראה כאן, אבל צורתו היא בעלת חשיבות עצומה לאינסולין, כדי שיוכל לפעול כהלכה ולמלא את תפקידו אה, במערכת שלנו. אז זהו, כאן זה בערך אה, 50 חטא א', חומצות אמינו. המספר המדויק לא נורא אימונוגלובולין, G, שנראה כאן, הוא חלק ממערכת החיסון, וגודלו בערך 1,500 חומצות אמינו. 1,500 פחות יותר. כמה חומצות אמינו, זוגות בסיסיים צריך לדעתכן כדי לקודד את החלבון הזה? ובכן, לפחות פי 3, כי צריך שלושה זוגות בסיסיים בשביל לקודד חומצת המינו אחת, שלושה זוגות בסיסיים נקראים קודון כל קודון מקודד לחטא אלף אחת אז שלושה זוגות בסיסיים הם קודון אחד לחמישים חטא אלף הבנות אינסולין אנחנו צריכים חמישים קודונים שהם 150 זוגות בסיסיים מהם 150 של A, G ו-T אם יש לנו uh, 150 חטא אלף זה אומר שיהיו 1500 קודונים שהם בערך אל 4,500 זוגות בסיסים. נכון? פי 3. טוב, אז זה הרבה פרטים קצת מבלבלים. כדי להעביר, נאמר כי בסרטון הזה ירדנו לרמה הבסיסית ביותר של ה-DNA. אנחנו מראים כאן את מולקולת ה אבל זו היחידה הקטנה ביותר של ה-DNA, וזו היחידה שבה הידע, אה, באמת, אה, באמת מקודד. אז מה הקשר בין היחידה הזו ובין גנים וחרומוזומים? אל מושגים שמדברים עליהם גם בשיחות על נושאים אחרים. למשל, 150 זוגות הבסיסים המקודדים לאינסולין הם למעשה גן. גן. מונח שבטח לא נתקלתם בו. גם 4,500 זוגות הבסיסים פה גם הם גן. אמנם לא כל הגנים מקודדים לחלבון, אבל כל החלבונים מקודדים על ידי גנים. אז בואו נראה. נסרטט עוד קבוצה של נוקלאוטידים, A, G וכו וכו, ולבסוף יש לנו עוד T ואז C וC. ונניח שיש כאן 4,500 בסיסים כאלה, הם מקודדים לחלבון, הם יכולים לקודד לחלבון, אבל גם לכל הפונקציות של רגולציה שמסמנים לחלקים אחרים של ה-DNA, אם לקודד או לא, ואיך ה-DNA צריך לפועל כרשעין נעשה באמת סופר מסובח אבל הקטע הזה של ה-DNA שאנחנו מתייחסים אליו כאילו גן יכול לخلול כל מספר בין כמה מאות ועד לכמה אלפים של של זוגות בסיסים עכשיו הגנים הם חלק מהכרומוזומים שלנו שמקודדים לחלבוני יחודים משרטים תפקיד מיוחד ישנם סוגים שונים של גנים. شو زو زو גדולה אבל בואו נפרט לדוגמה קצת על הגן ל- הגן לאינסולין. بيقولين ليوت، كلما يقولوت ليوت וריאציות קלות באופן שבו יכול האינסולין להיות מקודד. לא נרחיב קני יותר מדי על זה. לא כדאי להיכנס עמוק מדי לפרטים של האינסולין, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל יש גנים שמקודדים לחלבונים, ואולי יש דרכים רבות שלפי אין אפשר לקודד לחלבונים. יתכן שבמקום ה-T לפעמים יופיע כאן C, ועדיין זה יקודד לאותו חלבון. זה לא משנה כל כך הרבה, אבל החלבון יהיה קצת שונה. זה וריאנט דומה. וריאנט זה זה שוני, זה גרסה שונה. כל וריאנט בגן נקרא הלל. הלל. זה וריאנט ייחודי ספציפי של הגן. הלל. אז, אם אנחנו ניקח את השרשרת הזאת של ה-DNA, והשרשרת הזאת, בואו נראה, זה זוג בסיסים, הנה, זה זוג בסיסים אחד, זה אולי זוג אחד, זה בסיס אחר, זה אולי אדנין, וזה אולי טימין, כאן בירוק, נכון? נניח. אז אם זה אדנין, אז זה יהיה טימין. אם כאן זה גואנין, אז כאן יהיה כמובן ציטוזין. וזה קת את התנтан. אם נרחק את התמונה, וنגיד שיש רחשה גדולה של כל אחד מהנקודות האלה, שهن זוגות בסיסים, אלה שמוירים כאן, אז לא ירץ פה מקודד לגנ בנוסף, יש הרבה רצפים שאיננו מבינים עדיין מה המקודדים. כדאי שנבהיר שוב, כאשר אנחנו דנים במולקולות ה-DNA, אנחנו מתקרבים אל החזית של הידוע והלא ידוע עדיין במחקר הזה, היות וה-DNA הוא מאוד מורכב וישנם אה, מבנים אה, וגנים ייחודיים שתפקידם להורות כידוד של גנים אחרים או לא לקדד גנים אחרים או לקדד רק זה מאוד מסובך, לכן יש חלק גדול מהידע על DNA שעדיין אינו מובן ולא ברור מה תפקידו. אבל יש כאן רצף נוסף שמקודד לגן 2, אולי גן 2 הוא ארוך יותר במקצת, אולי הוא באורך של אלף בסיסים. כאשר לוקחים את כל זה ומסובבים אותו אה, סביב עצמו, כך, סובב ומתקפל, וסובב ומתקפל, ככה, ועושה כל מיני סיבובים משוגעים, הוא לגמרי מסובב ומקופל וזה נראה בערך ככה, אז זה חרומוזום. גודלו של חרומוזום בהשוואה לגודל של זוג הבסיסים, למשל, אה, חרומוזום מספר 1 הוא הכי גדול בגנום האנושי. ישנם כידוע אה, 23 זוגות. אם נביט בתוך הגרעין, נניח שזה הגרעין, אה, ונניח שזה אתה. אתה למעשה הרבה יותר גדול ממה שמאויר כאן. אה, אבל יש 23 זוגות של חרומוזומים. לא נצייר את כולם. אפשר אפילו לראות אותם במיקרוסקופ, לא כל כך יקר. מגיעים לכני מידה שאפשר ממש לראות אותם. החרומזום הכי גדול הוא חרומזום לתת לכם מושג כמה מידה ערוץ בו, הדבר הזה כאן, יש בו 220 מיליון זוגות בסיסים. אנשים מדברים על חרומזומים וגנטיקה, גנים וזוגות בסיסים, כאילו אפשר להחליף ביניהם, לכן חשוב לקבל מושג על כני המידע. החרומוזומים הם רצף סופר ארוך של ה שכולו מקופל, הוא מקופל ומסובב מסביב עצמו ומורכב מ-220 מיליון זוגות בסיסיים. לכן הרצף האמיתי שמקודד למידע מסוים הוא ממש מזהרי ובלתי אומן בהשוואה לחרומוזום עצמו. עכשיו שאנחנו כבר מבינים טיפ טיפה, כדאי לחזור להתבונן שוב בחלבונים האלה, וזה ממש מפוצץ את הדמיון לחשוב שההרכבים האלה של חומצות אמינו אפשר מהן ליצור את המבנים המסובכים והמתקדמים שעדיין אנחנו לא מבינים איך הם מתקשרים אחד לשני ומבסטים את כל התהליכים הביולוגיים הפועלים. מה שעוד יותר מדהים הוא העובדה מה שראינו בסרטון הזה, המעבר מ-DNA אל RNA אל mRNA אל tRNA ואל המולקולות האלה, זה שריר וקיים לגבי כל החיים שביקום. כולנו חולקים את אותו המנגנון. אני, אתם, והצמח הזה, יש לנו שורשים משותפים כי כולנו בנויים מ-DNA. אנחנו, והג'וקים שאנחנו לא סובלים בחדר איתנו, כולנו חולקים כמה אבני בעניין משותפות של DNA, וכל המנגנון של ייצור חלבונים בדיוק באותו האופן, יש דברים משותפים לכל החיים עלי האדמות. זה באמת מדהים. גם העובדה שכל זה מתאפשר על ידי המולקולה של ה-DNA, וזו לא ספקולציה, זו התנהגות שנצפתה. זהו, מבנה מדהים כאן שכולו בנוי מ-20 חומצות אמינו. אפשר כמעט לבנות אה, חומצת אמינו מקוביות לגו. התגובות הכימיות של הקשרים שבונים את המבנה הזה כאן, הן מאוד מרשימות. אה, נדבר על זה אולי בסרטון אחר. טוב, אז עכשיו שאנחנו מבינים קצת על DNA ואיך הוא מקודד לחלבונים, נוכל לחזור וללמוד על וריאציות גנטיות ואיך הן קורות באוכלוסיות.